चोमाई सार नाम जे पेशेंटर कन्या साळा छे उ वार्ता रजू करीस वार्ता नु ना नाव छे बकरी आणि तेनाबत बकरी पे चार सुंदरे दो घर बन्ने ने चाले बकरी वेतो रस्ताचे झैने बैठा आणि शे ગોળના ગડારા નીકળ્યો એ બકરી રસ્તાчке કે બેઠી છે બાજુએ ખસી જા બકરીમારી માં ને બકરીમારી બે બકરી બકરી કોણે કાય છે બકરી બેન નથી કહેવાતું અઈ સાબ કુલ થઈ ગઈ બકરી બેન બકરી બેન બાજુએ ખસી જા બે ચાર ઘડા ગોળના આપો છો હા ગોળના ઘડાવાળા ચાનીચા મુકાતા પછી ટપલાના ટપળાવાળા નીકળ્યો એ બકરી રસ્તાчке કે બેઠી છે બાજુએ મી બેન બજે ખસી જાવશે બે ટોપલા ટોપલાના આપો છો હા ટોપલા ટોપલાડે જાની છે મુકાય પછી બકરી બેને તો સુનાર ભરવાના ગોળની પીતા બનાવી શેરેન્દ્ર ડાંડા મુક્યા અને છાપરા પર નાય મુક્યા પછી બકરી બે એના બચ્ચાં કહે ગોળ કેરી ભિતરડી શેડી કેલા ડાંડા ટોપરિયે ઘર છાયા બચ્ચા ચાલુ એ મારે બચ્ચા બોલ્યા गड़ तेरी भी तरडी ने सरडी केरा डांडा टोपर ये घर छाया मार चालो ये नरहे पछि पकी बहतो 4 बगाई सांजे 5 छवावे ने बकरे बहन ने बाड़ना घुढा हमने तो बच्चा बोला एक कौन छे गड़ केरी भी तरडी सरडी केरा डांडा टोपर ये घर छाया बच्चा बाघ खा गया ने बाणक खाविया अंदर से बच्चा बोला कौन छे बाघ ने तो बकरी बहन जो बोलता आवे नहीं अंदर से बच्चा बोला छे हो इज्जतारी हमारी मां भी ने बोल छे तू जम बाड़ा कहियो संजय पाछाव ने बकरी बहन ने बाणा खाव अंदर से बच्चा बोला कौन छे गड़ केरी भीतरड़ी सिरड़ी केरा डांडा टोपरी एकय छाया जा ના ઉઘાડ આગે વાગે ઝાડવાને પાછળ ધંડાઈને સંભળી લીધું નીચે દિવસે બકરી બેહન ચરવા ગયા ત્યારે વાઘ આવ્યો એને બાળણ ખાવે અંદરથી બેચા બોલ્યા એક કોણ છે જોડ કેરી બીતરડીન સરડી કે રાડાંડા ટોપરી ઘર છાયા બચ્ચા બાળણા ઉઘાડ બચ્ચાને એમ કે મા આવી છે એને બાળણા ઉઘાડ દીધા ભાગને જોને બચ્ચા દોડા દોડે કરવા મે ભાગ ત્રણ બચ્ચાને ખાઈ ગયો એક બચ્ચું ઝાડવાને પાછળ સંતાઈ ગયું માંજે પાછા આવીને બકરી બહેને પરણક ખાઈ અંદરથી બેચ્ચા બીલા એક કોણ છે અંદર છે એક બચ્ચું હતું એને બાણો ખલી દીધું પરિવાર કહી દીધી અને માં ને બેટા બેટી પડ્યા આ વાર્તામાંથી ઈશકુમારે છે કે માતા પિતાનું અજ્ઞાનનું પરણકનું જ અને કોઈ પાવજરે વૈશ્વસના બચ્ચું